في منشور أصدره الاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة سنة 1980، وغدا متداولا على نطاق واسع بعد أن أعيد استخدامه في تقرير مستقبل من المشترك الذي صدر سنة 1987 عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ليتم التصديق عليه رسميا في مؤتمر قمة الأرض. الذي عقد في ريو دي جانيرو عام 1992 وترسخ اكثر في مؤتمر ريو 1897 وفقا لاحد التعريفات الاكثر شموليه فان التنميه المستدامه تعرف تحرف بانها التنميه التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدره الاجيال القادمه على تحقيق اهدافها تركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية ولتحقيق ذلك تنصب أهدافها على القضاء على الفقر وحماية البيئة والمناخ وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والإزدهار والكرامة الإنسانية بضمان حقوقهم المدنية والسياسية والسياسية الاجتماعيه والثقافيه والمغرب من الدول الاولى التي اهتمت بشكل جدي بالتنميه المستدامه كمفهوم وكناش في كل مخططاتها التنمويه ان على المستوى الرسمي او على المستوى او على مستوى المجتمع المدني وعملت منذ عقود مضت على تحقيق اهدافها من خلال الدعم المنصف والموجه الذي يعطي قيمة مضافة للجهود الوطنية تحقيقا للأولويات الاستراتيجية المتمثلة في الحكومة في الحوكمة الديمقراطية والجهوية المتقدمة الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية والجنسانية جودة التعليم والصحة الإنتاج والاستهلاك النظيفين وتمكين المرأة والشباب من فرصه الشغل للقضاء على الهشاشه الاجتماعيه بالنسبه لإقليم العرايش والمدن التي يحتضنها نجد مدينه القصر الكبير جماعه ربيع طليعة بموقع متميز في حوض اللوكوز بموارد غنيه ومتنوعه وبساكنه تفوق 130 الف نسمه وبخزان مائي قريب منها أي سدود المخازن إلا أن كرم الطبيعة هذا بدأ يعرف بعض الاختلالات في التوازنات اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً، مما يستدعي تدخل كل الفاعلين سلطات محلية مجتمع مدني قطاع خاص مواطن في المدينة والإقليم لإعادة التوازن بين الحاجات التنموية الماسلة والموارد المتاحة بدون إحداث أضرار سلبية على البيئة مع الحفاظ بشكل متوازن على المخزون الحضاري من التلف أو الضياع سواء التراث المادي أو اللاماتي لمدينة القصر كبير إن التنمية المستدامة المنشودة بالمدينة والإقليم ليست أمرا خياليا فهي بكل بساطة تدبير يستحقر الأبعاد التالية للتنمية المستدامة أولا البعد الشامل للتنمية المستدامة التوفيق بين التنمية الاقتصادية لإقليم العرائش ومدينة القصر الكبير والمحافظة على البيئة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة الناضج النابضة منها ومن أهمها أولا الماء أو الموارد المائية بسبب دورات الجفاف التي أصبحت يعرفها المغرب وعدم انتظام تساقطات اصبح لازما علينا الاستخدام الرشيد لمياه الري بنهج الري الموضعي او ما يسمى السقي بالتنقيق في المجال الفلاحي حفاظا على الفرشه المائيه للمنطقه ونشير ايضا بان المدينه والاقليم ما زالا يتطلعان الى استثمار امتل لسدواد المخازن القريب منهما سواء في عمليه الري او النشاط الصناعي او السياحي تهيئ واد الوكوس الذي يعتبر يعتبر قصر كبير هبته حتى يصبح صالحا للتنزه والترفيه لساكنه تتزايد بسرعه وتتنامى حاجاتها لذلك بخلق وذلك بخلق فضاءات لهذا الغرض على ضفتيه. نقترح في هذا الصدد ايضا انشاء بحيره اصطناعيه بعين عبيد في الموضع الذي يعرف تجمع المياه الامطار والسيول الصغيره به في فصل الامطار واقامه مرافق سياحيه وترفيهيه للساكنه. الغطاء النباتي الطبيعي فمن المعروف ان اقليم العلائش يعرف غطاء غابوي غابويا مهم غنيا ومتنوعا سواء في سهول اللوكوز او الجبال المحيطه به. لكن اخطار اشتتات من اجل الزراعه والحرائق والاحتطاط والاهمال اضافه الى التوسع العمراني اصبحت تهدد هذا الغطاء بالضياع والتقلص مما يلح على المسؤولين والساكنة الحفاظ عليها وتجديدها وذلك بتنظيم عمليات التشجير بشكل دوري حفاظا على التوازن البيئي بالاقليم. الثروة البحرية يجب الحفاظ عليها من الهدر والاستنزاف والحرص على احترام الراحة البيولوجية لإتاحة التوالد الطبيعي وتجدده مع العمل على توزيع توسيع أكثر للصناعة الغذائية في مجال تصدير السمك وما يمكن أن يخلقه من فرص شغل ومن عائدات التصدير نحو الخارج إعادة توطين السمك الشابي بنهر اللوكوس الذي شكل عبر قرون مأثورا شعبيا وتقليدا غذائيا للمدينة والذي انقرض بسبب إنشاء إنشاء سد المخازن هنا يجب طبعا التنسيق مع المكتب الجهوي والاستثمار الفلاحي في المدينة التوسع العمراني يجب القطع مع العشوائيه في عمران المدينه وعليه ان يكون مدروسا جيدا في جماعتنا الترابيه وفق معايير تحترم التوازن البيئي وذلك بالاكثار من المجالات الخضراء عند كل مخطط للتهيئه الحضريه بالمدينه وعدم الاضرار بالمجالات الزراعيه الحيويه إعادة تأهيل أحياء المدينة القديمة بحومتي باب الواد والشريح وذلك بصيانة مبانيها وأضرحتها ومعالمها التاريخية المعمارية وإعادة تبليط دروبها وصباغتها بلون يتناسب مع تاريخها من الاهتمام مع الاهتمام بالأغراض والزهور بها وإقامة سقايات السليج الفيديا بحث اهم حواريها اصبح مريحا تحيين سبابة مباني المدينه وتوحيدها والرجوع الى اللونين الاكثر التي اللونين التي كانت تعرف تعرف بهما وهما اللون الابيض المكسور واللون الآجوري على شاكله بنايه مدرسه ابن خلدون الابتدائيه وقد وضعت جمعيتنا جمهيت طلبا بهذا الصدد الى المجلس الجماعي نتطلع في جمعيتنا الى الدفع بموضوع انشاء متحف معركه واد المخازن تتمينا للتراث اللامادي للمدينه وتمجيدا لملحمه تاريخيه فارقه في تاريخ المدينه والمغرب والمغرب الكبير هنا يجب التنسيق مع كل الجمعيات لرفع طلب جماعي موحد بهذا الموضوع إلى المجلس الجماعي والإقليمي ومندوبيه وزارة الثقافة وإلى الوزارة الوصية في الرباط الاهتمام بمداخل المدينة عبر الطريق الرئيسية المعبدة شمالاً وجنوبا وكذا السكة الحديدية لأنها مرآة المدينة وعنوانها البعد الاقتصادي التركيز أكثر في المستقبل على استعمال الطاقات النظيفة مثل الطاقة الكهرمائية من سد واد المخازن في اي نشاط اقتصادي سواء فلاحي او صناعي على قِلَّته في منطقتنا او خدماتي التنسيق مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لتسهيل تقديم القروض لشباب لتسيير انشاء مقاولات صغرى بهدف القضاء على البطاله في المدينه مثل تشجيع على انشاء مقاولات للحرف التقليديه تهم الدبابه التي اشتريت بها القصر الكبير منذ الحصول الوسطى والصناعة الجلدية المتفرعة عنها بكل لوازمها وتوفير الإشهار اللازم لها قصد التعريف بها والترويج لها داخليا وخارجيا لتسهيل بيعها وكذلك الشأن بالنسبة لصناعة النجي النسيج التقليدي الدرازة وصناعة الفخار وصناعة السلال وذلك بأعادة تأهيلها ودعمها بوادي المحيطة يجب تفعيل برنامج القروض الصغرى والمتوسطة بالتنسيق دائما مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للقضاء على الهشاشة الاجتماعية والبطالة خصوصا في أوساط الشباب والنساء وذلك بإنشاء تعاونيات لإنتاج منتجات محلية أو منتجات الوطن مثل إنتاج الكسكس بكل أنواعه وزيت الزيتون وكذا إنتاج المصبرات التقليدية مثل زيتون والتين وفلفل وبرقوق وليمون ومربى البرتقال وتوت العليق والفراولة الفريز، طبعا المنتوجات المحلية طبعا إذ لا يعقل أن المنطقة تعد طليعة في إنتاج الفراولة والبرتقال والمندرين وليس لديها صناعة غذائية تليق بما تنتجه. كذلك التشجيع في البوادي المحيطه على تربيه النحل لإنتاج العسل وتنظيم دورات تدريبيه في هذا المجال للشباب، وتربيه الماعز لإنتاج الجبن، وتربيه الأرانب وغيرها من المشاريع الممكنه. ولتحقيق ذلك لابد من إقامة مدارس للتكوين المهني في كل مجالات المذكوره لاحتضان التلاميذ الذين لا لم يستكملوا دراستهم والشباب العاطل لمنحهم فرص أخرى للنهوض بأحوالهم وضمان اندماجهم في سوق العمل لتحقيق استقلالهم المادي. الوعد الاجتماعي. إن عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تستهدف إلى تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وتحسين فرص التعليم فضلا عن عنصر المشاركة في تغيير وتسيير أمورهم حيث تؤكد تعريفات التنمية المستدامة أن على أن التنمية ينبغي أن تكون بمشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم مع وجود إنصاف وعدالة ومساواة في الفرص والخدمات الاجتماعية على أساس أن تتم التوعية الكافية بالمساطر والأهداف الاهتمام بالصحة العامة بالقيام بقوافل طبية ونحن على مشارف في هذه الأيام المقبلة في الايام المقبله انجاز اول قافلة طبيه خاصه تخص بالكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي للنساء ما بين سنه سن 18 سنه الي 45 سنه على سبيل الخاتم